حب ملا قلبي تملكني جرى مجرى دمي يا كوكبة كوني وشمسي والمجرة والنجوم وحب ملا قلبي تملكني جرى مجرى دمي يا كوكبة يا اهلا احيا ودور ما شفت مثلش في بلادي أو بلادي الأعجمي حتى بنات الحور في قسمه وليش عدة جسور ما شفت مثلش في بلادي أو بلادي الأعجمي حتى البنات الحور اسمه وليش عدة قصور عمري جعل وفاش به ربي تدومي تسلمي عمري جعل وفاش به ربي تدومي تسلمي وابني جعل يا منيتي يتقدمش حتى بيوم أبي يوم حبش ملا قلبي تملكني ملكني جرامة دمي يا كوكب تكوني وشمسي والمجرة والمجرة والنجوم نصف القمر انتي ونوره اللي يضوي عالمي نصف القمر انتي ونوره اللي يضوي عالمي وانتي هوا نفسي هذه لو لا The